الخبر اولي عدنا عن اميرة الحسين و بشكل مو طبيعي اللي تعرضت له بعد ما نزل شوية صور بملابس شوية فاضحة لاول مرة تقريبا من بعد ما تركت محمد كريم فمثل ما شافني يا حباي بالكومنتات الاغلب صار يسمع وتهجمون عليها انه ليش ايش قاعد تسوين طبعا الاغلب شاف الموضوع انه هو عبارة عن رد على محمد كريم بعد ما نزل فيديو ويا حبيبته الجديدة او البنية الجديدة اللي صور وياها في نزلت هيك صور على متقر محمد كريم لان اتوقع انه بعد يحبها وطبعا الخصوصية يا ما انتهت لهنا ولما نزل شوية ستوريات بعد ما محمد كريم نزل فيديو مالته بهذا المقطع أو هذه الاستوريات قاعد تقول بيه انه بعرف انه صار زمان ولكن لسه الي مكان انه هي لسه الها مكان بقلب محمد كريم بعد الفتره اللي تركوا بيها، وختمت بهذا الستوري كاتبه ب وجدتك شيئا جميلا بحياتي وسابقيك اجمل ما فيها حتى لو لم تكن معي، يعني تبقى شيء حلو بحياتي حتى لو ما كنت ويايا، فكتبوا بالكومنتات شو رايكم هل تشوفون رد على محمد كريم او لا. ننتقل حاليا القمر طاي وهل هي يا ترى قلدت لانا محمد؟ فيا حبايب نزل شويه صور بدبي هي، مثل ما شايفين ركزوا بالمكان وبنفس الوقت ركزوا باللبس مالتها، نفس يا حبايب بالضبط هذي صور كانت مصورة لانا يا حبايب كملابس نفس الشكل ولا حتى المكان تقريبا نفس الشيء صار يتهموها شوية يا حبايب يتهجم عليه المتابعين إنه هي قاعدة تقلد لانا محمد ما درس صراحة من قبل الكومنتات هل يشوفون تقليد؟ أو لا، وعلى سيرة قمر الطائية يا تعرضت فتعرضت للتهجم، السبب أنه هذه ثاني مرة تنكر فضل نور عليها أنه هو كان سبب بشهرتها، أول مرة يا حبايب كانت بمقابلة اللي سوتها اللي هي هذه المقابلة أتوقع أغلبكم شافها، بهذه المقابلة سألتها أنه شلون بديتي باليوتيوب، هي ذكرت أنه أنا بديت بالميوزيكلي ومنك هناك اشتهرت ومن هناك انعرفت، ومبارح طلعت على الإم بي سي وهمين يا حبايب قالت نفس الشي ولكن هالمرة قالت أنه سبب شهرتها والشخص اللي دعمها هو أمها. رغم انه بالسابق هي كانت باي مقابله او باي بث مباشر تذكر انه نورمر هو اللي شهرها او هو اللي وقف وياها، الكومنتات بالكومنتات القمر استحقت استحقتها تعرضت له او لا، راح حالين يا حبايب الانس الشايب ولش هو شويه ضايج فنزل هذا الستوري كاتب عليه مليت من قرف في اليوتيوب بسبب انه اليوتيوب منطيه علامه صفرة على اخر مقطع يريد ينزله ولكن ما نزله بسبب انه عليه علامه مصفرة وهذا الشيء يضر اليوتيوبر يا حبايب، فيمكن ينزله قريبا اكتب بالكومنتات بهذا الشيء. وطبعاً المقطع مقطع عباره على اساس حيخون بيسان وعلى صرت بيسان يا حبايب فنزلت هذا الستوري التعليمي خلال لانه راح تنزل مقطع اليوم شكله مقطع غريب وفكرته حلوه فكرتموا حبايب بالكومنتات ايش قلتوا متحمسين لهذا المقطع ننتقل حاليا لبيسان تيكيت يا حبايب تنزل هذا التيك توك نوع ما تعرضت للتهجم على اساس هي تستهزب الاشخاص اللي يقولوا لها ستري وتتحط ايد وحده على اساس تستر فدخل شوي كومنتات انه يتهجمون عليها انه اساسهم مبين ويقولوا حرام عليكم من هالكلام فكتبوا بالكومنتات تعتقد تهجم او لا من وسط المقطع اشتركوا فيه زي ما قلت من القصص احبكم فجروا مخطأ التعليقات مع السلامة